نو خدای مازن ده متپ خیر و خوشی بینه ته جهان خوشتوی حاول بدین جریه جیرمندکی دپشکشی و بارز بکین قدرت ایجاد بشین جارکه شاه ده فربکن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 ا اني اراميو خاطر خدت على ارامين نديت ميش في فدي اراميتن دابينتن كوستم الخلقيه بكتا خلقا كيب كوجي تاع دائر الخلقيه <سؤال> خالتي حتى كو جارا شوزيرتوي توشي شاشي كبير خالتي كبير جل ابي شاه يعني ابي مزنهن اف شاهن جل جل تش تور و ابي شاهي في أحد الأشخاص الذين يحصلون على أنفسهم، وفي نفس الوقت، كانوا يحصلون على أنفسهم، وكانوا يحصلون على أنفسهم، وكانوا يحصلون من جو رکیپتن جوند حاصله 100 من شاشی اکوسما ز نکیک کوتن پسی زان بی اجار می شاشی کر بجار مبه ورا اینا وی بور ہندی ہوتے دخازل برن الا از بابت ص من قوتي بس مجاريب دمن بيشتدي درجة دي, دي باش من كي خارماصة كده تلميكيه. إن شائي ريداء يقول تبلده درجة دي. هز بيشت درجة كم خارماصة. إن إف وزير هني رابي داخس كير. كأوون درجة. جلفون صابجت. إف سعيد كديبن. ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا أبان صيَّت أفضل قال بجِدُو قال رب تريمه هو بيقف فان هني يعني اللي في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 وكانت هناك وزيرة، وكانت وزير وزيرة، وكانت هناك وزيرة، وكانت هناك وزيرة، وكانت هناك وزيرة، وكانت وزير وزيرة، وكانت هناك وزيرة، وكانت هناك وزير وكانت هناك وزير وكانت هناك وزيرة، وكانت هناك وزيرة، وكانت أفملك يعني يجب ان يكون هناك مستقبل يجب أنا يكون هناك مستقبل يجب ان يكون هناك مستقبل يجب ان يكون أنا مستقبل يجب ان يكون هناك مستقبل يجب ان ان يكون هناك مستقبل يجب ان الشوشيك ومن خلتيك ومن ببوري ودي بس اف سايتاني اف حيوانات هاني وفو اوانا ده روجا من خزمات اواناكير اوانا اف ده روجا هاني ديتمبرمبر هنديكو جيون من شمرني قرطالبك لك وطبعا اف جالجراف ديورت بن جالجرا كاسيت هين كرام العالمين قرانا بيجوز بيستن ولا تنسوا الفضل بينكم يعني جالجراف شريكات اي كان حفالت اي كان دوسيت اي كان مروفيت اي كان ولكن خوش کتایکن احتمال دغه سره إلى صاله باشی او قندجیات ناوراند دکړینې دیبینې جاره کې دی هلوسی خراب إلى طلاق وونه طبعا كي كي بين ابي صن نمونه قضيهات بين جوراكين دي سابا ماليكيكي هنك او رابي بين داشوره شكي ديجيويكن دو كشف انقلاب كي ديجي ماليكيت رابين ماليكي وخلاص خلاص لكنهم يمكنهم خلاتيك كيم من اجل فكيف يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل في يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل في يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان هاد بيراوي أبي شاهي هنا حسب كي هاي جلگ جلگ حجكته، وجلگ جلگ متتعلقة جريدة جداً، الخبر، كي خدمته تشتكي و هي بمعترسي هاي فيت نزبو شاهي بيجم مندي قدنيت شيا شو سر إلا قلتي من ما قال يعني من هيك شو ظانينها قلتي اذ الشيء يكون بكم ك حسب بدنا افسانه بتن بس يعني عبرتك هيدي جوانا جبري عبرتك وحتى قال سر زمان كما زمان حيوانات نبيه بس افسرات ترتيب درس قلت له يا بلي أنا أريد أن أقول لك أنا أريد أن أقول لك أنا أريد أن أقول لك أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا المناقهات <سؤال> بيجن يعني هندا كات قدي حصاد بحث في حيوانه كدي بيكره كبي كوا باخه بتن. مين؟ المنان بتب حصلنا كوا حاسب بفراتن. هنا خلكي من ولكن اصبحت ما ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا خلال تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان دي حسب تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان حسب ان مازي. ان تتعلموا ان حسب بمرتن. يون سر شور الرزيل بيشتغلت خلكي كي بتومتها يعني إنقلابيكي في شكل صان خيانة كي ممكن يعني أزبزادة بكم بكم نام من شيوء شاهي قانع بكم, بكم وبل من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 أما الحكيم فهو حكيم بش بش بش بش حكيم فهو حكيم بش كيف فهو حكيم فهو حكيم فهو حكيم فهو حكيم فهو هر حكيم حكيم حكيم وكانت هناك أشخاص يقولون أن هناك أشخاص بو أن هناك أشخاص يقولون أن من أشخاص يقولون أن هناك أشخاص يقولون أن هناك أشخاص يقولون أن هناك أشخاص يقولون أن هناك أشخاص يقولون أن هناك أشخاص يقولون أن هناك أشخاص بو أن هناك أشخاص يقولون أن هناك أشخاص يقولون جيانا ما بيهودانا نشتنا بحندك هيفيت كوام شولبو ناكن داخل الكابت جينعيك